Sam tole zrihtam, vam pa, aaaah, to vlekla stokrat. <totipanil> Še finiš, pa smo. Smo huh. Tam Sam tole zrihtam, pa vam takoj do konca povem. Hey, jaz sem Ana in dobrodošli v sezoni dopustov. Mini pitke! Včasih časih je treba na prvo mesto postaviti koga? Sebe. Zato vam bom danes pokazala recept za mini pitke, ki jih lahko pojeste ker sami v viseči mreži. Evo, zdaj pa dobrodošli tudi v guda Fooda kuhini. Ogromne pite za celo družino so sicer ful fajne, ampak a niso vse mini stvari ful boluškane kot velike? Živali, nogice, tale žlička, možgani... Tudi tole je ena mala stvar, ampak prinese pa lahko veliko veselja. Lidlova vrednostna kartica za 30 EUR. Poglejte video do konca, pa vam povem, kako jo lahko dobite. Recept je super preprost, tako da je full primeren za poletje, ko se nam odvrčine in tak nič ne da. Za nadaljevanje potrebujemo eno takole mal večjo posodo. Notri stresemo 200 g mletih mandljev, 60 g kakava v prahu, dve žlici konotlinega medu, 90 g stopljenega kokosovega olja in zmešamo. Lahko je žlico lahko z električnim mešalnikom glavno je, da na koncu dostane. Enotna Zmeš! Če je zmes presuha, lahko dodate še malo kokosovega olja, če je pa premokra, dodajte pa še malo mletih mandljev. Maso razporedimo v takšne silikonske modelčke za mini pite. Pomembno je, da jo s prsti dobro pritisnemo v dno pekača, potem pa hop v zmrzovalnik za približno 15 minut. Puh, smo že na pol poti. Ta čas, ko je pita na hladnem, bomo pripravili najboljšo karamelo. To sem že rekla, imamo še 100 krat. To bo najboljša karamela v vašem življenju. Najprej v ponvi združimo 40 g masla in 15 g kokosovega olja. Potem dodamo 90 g kokosovega sladkorja in mešamo približno eno minuto. Za zaključek dodamo še 4 cl sladke smetene in mešamo. Mešamo, dokler ne nastane tole. Še finiš pa smo. Domačo karamelo zdaj direktno vlijemo v silikonske modelčke. Dodamo še koščke nesoljenih pistacij in sušene jagode z lidlove lojtrce domače. Te lahko jeste pa tudi kar same. To gre zdaj za vsaj dve urce še v zmrzovalnik in ne pozabite, 15 minut pred njih postrežete in jih ozamte ven, da se malo zmehčajo. No, tole je vas zasluženo. Napište mi spadaj v komentar, katera sladica v pomanjšani obliki bi bila za vas najboljša, dodajte hashtag sladki petek in Tadam, ste v za Lidlo vrednostno kartico za 30 evrov. Hvala vsem, ki ste ostali do konca videa. Če želite še več mojih receptov, kliknite na sočetelj gumbek tamle. Podoj in se vidimo na sledi mesec. Čau! Ta!